робимо смачнющий рибний паштет. Для цього мені знадобилась баночка скумбрії з якої я видалила хребти, щоб не було великих кісточок, додаю сюди варене яйце, додаю сюди вершковий сирок плавлений і додаю сюди квашений або маринований огірок і зубчик чеснику. Можна ще додати трохи кропу. Перебиваю все це блендером і паштет готовий. Викладаєте на любі канапки, бутерброди, на шпажки, викладаєте у корзинки, наверх можна якусь рибку ще покласти або огірок маринований, або маслину. І це правда виходить дуже і дуже смачно у мене ви бачите просто чорний хлібчик наверх пішов цей мус або паштет як його назвете і ще нагору на шпажці одягаю сюди маслинку і це вийшло дуже і дуже смачно пробуйте користуйтеся з вами як завжди був кекс любі друзі до нових зустрічей па-па